Helo, helo. Ada. Dah sebe ni dah. Dan belawa dah hai hatali sayai. Udah. Bate leger dia anak kemang inna. Halau keren ni. Ada kurai ni ah. Oh. Adel kama ya. Eh, inna kartia. Kamu dihita. Dio bantai maha. Ambedo. Tarus ah? Eh, aku ayah ke aneh. Anik kartia bahas kek eno agi huah. දැන් අපි මෙතනින් යනවා. මේ වලේ නෙල්ලි ගලියගේ අන්තිමට මේ පුළුවන් වුණොත් මේකට කලින් දාලා තියෙයි. එහෙනම් තව ටිකක් කතා කරමු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 තමයි යන්නේ ඈ යමු පොඩයන් ඔකේ එහ දැන් බතලේගලට යන උඩ පාර ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ හා කරන්න දේ කරන්න share කරන්න මෙยาว අන්න එළ මෙල මෙයා ෆලෝ කරන්න දිනුක හේරා ඉන්ස්ට අ දැන් මේ තේන පාරෙන් උඩට යන්න තියෙනවා අ චුට්ටක් උඩට ගිහිල්ලා කතා කරමු අපි එකක් දැතාන හොලුවා හයි හයි හයි දැන් බඩවයි ගියන Hello මම දැන් බතලේ ගහ නගින පාරේ මේ maafe karala kiyawama. bæ bæ meheṭa enne maawaneḷlaṭa ævillā arṇāyaka pāre arṇāyaka pāre digaṭa en̆nə tiyenne. ah owaṭa meka ithuṭa tika balanna puluwan vlog ekek kavindu. ganne. hari expelled � dye � wyb � ના હુ � ན ২ધ �ྟ્શ�� બར itu? මහාන් සියරද හිටියේ ඔව් අපි යනවා හිටියානේ ඔව් ඉගෙන අද බලන්න බස් එක ගහන්නේ තනින්නම් හරියටම කිලෝමීටර් දෙකක් තියෙනවා කන්දපામුලට වෙන පාරකින් නාමෙද කියක් උඩටම ගිහිල්ලා තව කට්ටියක් අපි කැමරිටි ගේන්න නැකන් හිටියා ම්ම් ඉතින් නඩේ අවසාන දෙන්න මංගහින් කතිදම ඔක්ෂා ම්ම් විතර ඇවිල්ලා දැනටමත් කට්ටිය ඩවුන් වෙලා Why should we feed Ratnampoorai? you in my sight i keep all what you said to me i get you get you get උඩ නගිනක මං ඉන්නේ රියටම කිව්වොත් දෙකක් තියෙනකින් දැන් නම් 1.6ක් විතර ඇවිල්ලා තා පොඩ්ඩයි තියන්නේ කන්න පටන් ගන්න දැන් වෙද්දිම මග කට්ටි ඩවුන් වෙලා ඉන්නේ. ම්ම් චූටි ගල් දලාවක් තියෙනවා එද්දි මම ඉතින් නැවතිලා කට්ටින කaina ම පොඩ්ඩ දුවගෙන ඇවිල්ලා මෙතන හිටියේ. ආයි. එංගලස් අත දරුවා. කන්ද නගින තැනටම ඇවිත් ඉන්නේ. සෙට් එකක් මුලින් ගියා. අපි සෙට් එක තමයි අන්තිමට එන්නේ. කොපිරයිට් වදින්නයි යන්නේ. ඕ. 30 500 කියලා කියන්නේ එක ගයි කියන්නේ තියන නැද්ද මොනවත් නැ කන්දගෙන යමක් පවසන්න කියන්න දිනන ගොඩක් දේවල් කියන්නේ කියන්න දිනන ගොඩක් දේවල් කටි රාමත් ටරා ඩවුන් වෙලා ඉන්නේ අපිට පැය දෙකක් දෙකම හරක් විතර ගියා මෙතෙන්ටින්ද මීටර වුින්දා මේ 탁ගල වේගෙන් ආව නම් මහලු වෙලාවක් යන කිලෝමීටර් 2යි තියෙන්නේ මෙතෙන්ද මෙතනින් වලට මීටර 500ක් තියෙනවා යන්න තව ඒ අයිතිහාසික බතලේගල පරිවේදයට මීටර 500යි තව ම් දැන් තමයි හයික් එක කන්ද නගින්න පටන් ගන්නනේ වේගෙන් වේගය යම් කඳු විරණක දැමුවා පිළියම්. හ්ම් දැන් වෙලා ආව 2:44යි. අ දැන් නගින්න පටන්ගෙන පළවෙනිම කැලේ මැද්දෙන් පොඩි පඩිපලක් ගල් වලින් හදපු එකකින් එන්න තියනවා. ඊට පස්සේ තියනවා සිමෙන්ති වලින් තවත් පඩිපලක් යකඩ කම්බියක් දාලා අත්හැල විදිහට. මේකත් පහකරගෙන දැන් උඩට අවිල්ලා කැලේ මැද්දෙන් එනකම ආ ඉන්නේ. මෙතනින් දිගට පුස් වලක් ගහින් ඔව් නෑ මම ඒකනි බුරේව්වේ අන්තිමට තමයි අපි තුන් දෙනේ ඉන්නේ අපේ වත්තත් ලංකාවේ අල්ලපු වත්තත් ලංකාවේ කුණු දැමීමෙන් වලකින්න. තේරුණාද? ආවම කුණු දාලා කරන්න එපා. මේවා. එහේ මෙතනින් ගිහ යම් යම් මේ මෙතනින් යම්බා. මෙතනින් මේ කන්ද යන කිද්දි නම් මොකෙක්වත් හතක් එහෙම අපි දැක්කේ නෑ ඇති එන්නේ හිටියේ නෑ අර කොච්චර දාන්න එපා කිව්වත් බියර් ටින් එහෙම දාලා දැන් චොට්ටක් ඉස්සරහ ගියම කැලේහාර ඉවරයි. ඇසේ ගල් පොත්ත දිගේ උඩනගින්න තියෙන දෙපැත්තෙන් මානා වගේ පොඩි පොඩි වල් තියෙනවා කටුපඳුරු තියෙනවා. ම්ම් ඉවරද? තවත් චොට්ටක් අර උඩ වෙනවාද? දැන් තව මොහොතක් උඩට ගියපු ගමන් අර පැත්තේ view එක බලා ගන්න පුළුවන්. අ යන්ක චොට්ටක් ඉස්සරහ යංගාපේ. හරි චුට්ට කිසරට යන්න ඕනේ තින්නේ එතනි පාර දෙකට බෙදෙනවා අර පැත්තට ගියාම පන්සල මං හිතන්නේ හෙත් view point එකක් තියෙනවා මෙහෙට ගියාම මෙහෙත් view point එකක් තියෙනවා ම් මේ පැත්තට ගිහින් බලමු වලෙන්ටම මේ පැත්තට යනවා ගියාම අර නායක අර ඇති ඒක පේනවා අඹුලවව පේනවා පැත්තකින් ම් දැන් නම් ලොකුවව වට ඇඩ් වීගෙන යන්නේ වෙලාව හොඳයි වගේ. ඕකේ, එහෙනම් යයි ඉස්සරහට මීට අවුරුදු දෙක විතර කලින්. ඒ කාලේට වඩා දැන් කලින් padi බෙලක් විතරයි තිබ්බේ පටන් ගන්න තැන. නිකන් ගල් බයික් එකක් අරව සාමාන්‍ය ලොකු දුරක් එන්න පුළුවන් බයික් එකක් වගේ. කඩේ. කටි අතන ගිමන් හරිනවා. මෙතන මොනව හරි හදනවා වගේ. අර පැත්තේ මේ තියෙන මේ පැත්තේ එය වැඩේ දියුබුන් දා තමයි ඇත්ත මට මතක නැහැ දැන් උඹ කාලේකට කලින් ආවේ කලින් පාර නා චෛත්‍යයක් තියෙනවා ගාන්ටාරි ගහන්න බෑ ගාන්ටාරි ලනුව නැහැ අමිදු වෙනවා කො කියන්න ඉතන න කවුද ඉන්නේ එම්කුත්තන. දැන් ලමයි පිටිසක් ඉන්නවා. අය කියන්නේ වැඩි දේල වැඩි දන්න නෙමෙයිනේ. නෑ නෑ අපි. පොරන ගාන තිබ්බා. මියාකාරයෙන් මෙහාට ගියාම මේ පැත්තෙන් තනකොළ වැඩිලා දින ඉන්නේ තමයි hi hi na enno ona hi battery le wage thinda kon ena oh hi bro hi hi hi hi arka daray ne amindu පල්ලෙහා අනික් කුණට ඇවිල්ලා තියන්නේ. <td>තඩ view එකක් තියෙනවා මෙතන සුපිරි එකක්. මේ පැත්තට සුපිරි අවුවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අර පැත්තේ අර නායවෙ තියෙන්නේ. අතන අර මාඩ පෙරේත විදිහට කන්නේ අර ඉස්සරහින් ඉන්න එකන අර යා අර යා. ඔක්කොම කනවා. විදිශාන් ප්‍රමුදිත උඩ ඉන්නවා. මම පල්ලෙහාදී වීඩියෝ එකක් ගත්තා අන්තිමට බැටරි අර බෙත්ටි අරනායක පේනවා අර පැත්තට සුපීරට වහිනවා පල්ලේ හැදි වැදුනා අතන අඹුලාව තියලා දැන්නම් පේන්නේ නැහැ බස්සද තීස් කෑ ගහන්න එපා මේ අර පැත්තට වැස්සක් එනවා ඒ මේ අපි කනව එනක් පස්සේ ගන්න ඉද්දිවස්ස පටන් ගත්තා. මම ඒකේ ටයිම් ලැක්ස් එක දාන්න දැම්මා ඒක දකින්නත් ඇති. එතන කාලා ඉවර වෙලා දැන් මෙතන නැවිලා ඉතුරු බත් ටික තියලා මෙතන පල්ලියව පොඩට පුළුවන් වතුර තියන තැනක් තියනවාලු. තාම මං හිතන්නේ ගල්ලෙන් ටිකක් තියනවා කිව්වා. මේ නේ. ඒ ටිකට ගිහින් බලලා එන්න. තම අපි ගලේ එක පැත්තකට විතරයි ගියේ එතනින් පල්ලෙහාට තමයි යන්නේ මේ වතුරයි අර ලෙන් ටිකක් තියනවා බලන්න මාර වේගෙන් මිදුම ආවේ කියන්නේ එහෙම පේනවා මෙහෙම යන වේගේ වෙන පට්ට වේගින්විල්ලා වැහගෙන වැහගෙන ගියේ මෙච්චරම ලොකු ධාරානිපාත වර්ෂාවකුත් නෙමෙයි ලාවට වැහෙන සුට්ටක්වත් නෙමෙයි උනාට හොඳට තෙමිලා අර වීඩියෝ ගන්න ගිහිල්ලා දැන් අම්මිතරපල්ලේක තියෙන මේ ගල්ලෙන් ටික මම පෙන්නන්නම් මේක කටාරම් කපලා නැහැ මම චුක්සක් දැන් දිනවා දැන් නම් සීතලක් වෙනවා හොඳ සීතලක් වෙනවා දැන් නම් හ්ම් එක බැටරියක් ඉවරුණා දැන් මේ දෙවෙනි බැටරියෙන් කරන්නේ තව එක බැටරිය charge එක තියෙන්නේ ඊයේ මේ corrupt වෙච්ච SD නදීජා තමයි SD කාඩ් එක මෙතන තියෙනවා මේ ගලක් යට වහන්සේ නම. ආ එන්න. පිළිම එහෙමක් තියෙනවා. තියෙනවා. නේ මං හිතන්නේ මෙතන තමා වතුර පොර මෙතනද බා වතුර තියන්නේ ඔව් නේ ගල් කටාරම් මැටියව කටාරම් කොටලා තියන්නේ මේකේ නෑ බා අද නෑ බා ගලින් වැටින්න වින්ඩෝ වින්නේ අපි හිතුවේ මේක ගල් කටාරම් කොටු එකක් දිගේ ගලාගෙන යන කියලා එහෙමත් ගල ඇතුලෙන් තමයි මේ වතුර එන්නේ මං මේක තමයි වතුර පාරක් මෙතන උඩින් තේනක් නැතුව වතුර ඇටන සද්දය ඇහෙන්න නැති ගල දිගේ වැටෙන්නේ මේක බොන්න පුළුවන් වතුර. ඔය එකේ වතුර ටික පුරවගෙන අපි දැන් ආයෙ පුඩට යනවා. පුඩට ගිහිල්ලා එහා පැත්ත පෙන්වන්න. මේක මේ හැමතරම් බෝඩ් පහර පණමෙන් සුරකිමු. හරි. ඕකේ. එහෙනම් දැන් අපි පුඩට ගිහිල්ලා එහා පැත්තරි turmeric forgiving ෙහernSomething relevant ව�~~ ව් මේ ලොප ග Thanh ව්ාන්! හොතිoncé මෙතන අය තාපාරෙන් මර එකට බෙදෙනවා කියපු තැනට ගිහින් මෙතන ඉහට තමයි යන්න තියෙන්නේ කලින් නම් මෙතන ඉහාපැත්තෙ කොනටත් ඇවිත් තින්නේ මම පේනවා දකින්න ඇති අර කලින් කියපු කැම්පින් කරන තැන මේ 얘තන නම් කරලා තියෙනවා. 얘තන තියෙනවා තාම මේ පේන විදිහට මෙතෙන්ද තියෙනවා එහා පැත්තට වඩා view කවි වියatte නතින් ලස්සන වීඩියෝ තියනවා අපරාධ මේ පැත්තේ කක් Stay away. පහළට බහිනක මම ඉන්නේ. වෙලාව හරියටම කිව්වම 5:40 වෙලාව. ම්ම්. සැක් දැන් පාරත් සීසී අම්මඩිර වෙන්න ලිස්සනවා. ඒ කියන්නේ නඩේ කට්ටිය බහිනවා. වත්තේ ඉඳ බහගෙන යනවා හිමීට losslessnte මේ කන්ද නම් ලොකුම ආරුවක් නෑ නගින්න. සාරාංශයක් කිව්වම කන්ද නගින්න ලේසි පට්ට. ඊට පස්සේ බයික් එකක්, වීල් එන්න පුළුවන්. කන්ද පාමුලටම වගේ එන්න පුළුවන්. එහම වුත්නම් පොඩි হাইක් එකක් මාර ලස්සනයි. සුපිරි view එකක් තියෙනවා ම්ම් දැන් ලොකෝ පුස්සලා වගේ මෙතන ඌහ යන්න ඕන ම්ම් ඔය චූටා කලින් දැසයයි ඔක්කොම මෙතන ඉන්නවා දැන් බබලා අලෝ දැන් අපි හයික් එක ගිහිලිවෙලා ප්‍රවන්දලක් ගෙදර ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් මහර අඩතක් ගහනකම ඉන්නේ මේ රැවැච්චෙන්ද මෙහෙට යිකේනගලද මහන්සි නිදි මතයිත් එක්ක මම දි තින්නා මෙතන රුෂා මිදුනේ දිවෙරේ මේ ඊට පස්සේ ඔව් වීඩියෝ එකට උත්තරයි තියෙන්නේ ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, රිපෝට් රිපෝට් කරන්න copyright නේද ගන්නේ uh, <laughs> copyright වදී මේකට මම හිතන්නේ බොහෝ විට සිندو ගොඩක් තිබ්බා මේ ය સોෂල් මීඩියා සෙට් එක ෆලෝ කර යන්න මං ගියා